Claus Iohannis a luat cea mai importantă decizie din ultima perioadă, cine e vizat. Președintele României, Claus Iohannis, a semnat miercuri, 21 martie următoarele decrete. Decret pentru promulgarea legii privind aprobarea ordonanței guvernului numărul 25 pe 2017 pentru modificarea sublinierei completarea legii numărul 227 pe 2015 privind codul fiscal decret privind promulgarea legii pentru aprobarea ordonanței Guvernului numărul 7 pe 2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obinute ca urmare a dereglementrii preurilor din sectorul gazelor naturale.